الان وحصري هلا وحصري مرحبا ترحيبه العز والسلطان في حفلة الكريمه اللي على الطب طاريه ويا مرحبا وأهلين وحيا الله الضيفان وعلى الشحم والعوده الازرق وكان حسب الطلب مواليد ملكه